Спортсмени з акробатичного рок-н-ролу змагалися у чотирьох вікових категоріях – діти, юнаки, юніори та дорослі, а також у категорії під назвою «Мейн-клас-контакт» віком 18+. Запорізьку збірну представили 45 учасників із двох спортивних клубів – «Енерджі» та «Діксі». Спортсмени спочатку виступають по п'ять спортсменів, потім судді обирають ті, хто проходить далі, в півфінал чи вже в фінал. Але якщо з, першого, з першої спроби спортсмена не вдалося виступити удачно, в нього є ще тур на дій. І він друге виступає і так само може пройти далі. Акробатичний рок це спорт, який вибрав в себе танець, пластику, хореографію. Рок-н-рол можна танцювати як на звичайному фестивалі, але ось найсамовитіший дух змагань він, звичайно, на самих турнірах, які організовує наша федерація закробатичного рок-н-ролла. Виступи спортсменів оцінювали судді національної та міжнародної категорії. «Наш, від Наш вид спорту – своєрідний, багато в чому суб'єктивний, тому критеріїв оцінки багато. Переможе найсильніший – той, хто краще за всіх володіє технікою цього виду спорту. Має бути не тільки фізична сила і краса, а й музикальність та артистизм. Підготовка до чемпіонату була досить напруженою, тренувались і в вихідні дні, розповіли юні спортсменки з Харкова Анастасія Знобігіна та Ксенія Асонова. Віджимання, прес. Віджимання, прес, здавали подвійні прогони і додатково тренувалися на вихідних. Пригадую, що в дитинстві я не хотіла займатися акробатичним рок-н-ролом, а тепер не можу його кинути. Я виступила на 35 балів. Я виступила на 35 балів, і мені не дуже сподобалося, як я виступила. Пропустила помилок, Буду намагатися у фіналі станцювати краще, ніж колись здавала кваліфікацію. Запорізька спортсменка Анастасія Гаврилова зі спортивного клубу Energy посіла друге місце у категорії юнаки соло. Рок-н-рол мені подобається тим, що коли я танцюю на сцені, мене переполняють різні емоції, дуже багато драйву, хочеться більше танцювати танцювати, щоб енергія переповняла мене і ну, рок-н-рол це для мене як усе моє життя. «В майбутньому я хочу бути тренером і тренувати дітей, щоб вони теж могли танцювати на сцені і займати пресові місця». У спортивної пари Тимофій Білоконь та Марія Соболєва третє місце в категорії юнаки-дебютанти. Ми, «Ми перший рік танцюємо разом. Раніше у мене була інша партнерка, а зараз із новою мені дуже подобається. Навіть при високій оцінці суддів не можна розслаблятися. Треба працювати над технікою і над витривалістю». Ми ще тільки в фіналі. Ми зараз будемо ще раз танцювати, але вже у фіналі. Радіємо, що виступили непогано і до туру «Надій» не потрапляємо. Нагадаємо, у Запоріжжі всеукраїнські змагання з акробатичного рок-н-ролу та бугі-вугі відбуваються третій рік поспіль. За умовами турніру його переможці увійдуть до національної збірної і в майбутньому представлятимуть Україну на світових чемпіонатах. Ольга Ларіонова, Олег Строгунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.